السلام علیکم ورحمت اللہ کھانے پکانے اور کھابوں کا بہت پیارا چینل ہے کوکنگ وید ناظنین اس, کو چ... اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اللہ حافظ مرے بین بھائیو بسم اللہ رمان اے یہ میں نے علو بالی ہے اس میں نا. میں نے ہرا دنیا تو سکا دنیا ہری مچے ڈال دی یہ نمک میں نے ڈال دی اس میں ٹھیک ہے یہ اپنے حساب سے آپ مرچیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے زیرہ بھی ڈال دیا یہ دادری مرچ بھی اس سے نا ذائقہ بہت مزے کا بنتا ہے ہاں جی یہ نہ میں نے مکس کر لیا ہے सब चीज़ें अब मैं ना बच्चों के लिए ना नाश्ता बना रही हूं सुबह का टाइम है आज मैंने कहा मैंने चलो आलू वाले परौठे बना के देती हूं बच्चों को मौसम भी बदल रहा है तो अच्छे भी लगेंगे चले ये मिक्स हो गया मैं पेड़े निकालती हूं ये मैं पेड़े निकाल रही हूँ न थोड़ा सा अगर घी डाल लो न पेड़ों में बहुत मज़े की रोटी बनती है और बल भी आ जाती है इसमें तो मैं ना बनाओगे थोड़े से बेल के न फिर उसमें اچھا جی یہ میں نے رکھ ہے نا آلو اب میں اس میں تھوڑا سا نا بھی ڈال دوں گی اس سے نا ذرا بہت مزے کا بن جاتا ہے یہ دیکھے اب میں بند کر دوں گی کیونکہ اصل میں یہ نا کہ اس میں سے آلو بہا نہ نکلے جو ہم نے اس کی فیلنگ کی ہے رٹی آپ ادھر آ جائیں فرج ہے مولیوں کے پرونٹے گوبھی کے ساگ کے میتھی کے اب بس یہ دل کا ہے کو چیزیں کھانے کے لیے अभी ये कच्ची है ना अभी ये कच्चा साट है अभी नहीं उलटानी अगर उलटाएंगे तो ये टूट जाएगी रोटी हाँ जी ये मैंने उलटाइए देखे माशा अब इसके ऊपर ना मैं घी पा اسی طرح میں نے لگا دی آپ پکائے ماشاء اللہ بہت مزے کے پروٹے پکیں گے نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں माशा इस तरह एक दो और बना दोन ब क्योंकि सर्दी है ना अगर आप पहले भी आलू उबाल के रख हैं ना फ्रिज में تو آپ کو آسانی ہوگی صبح کے ٹائم بنانے میں ماشاءاللہ اللہ یہ بن گئی یہ میں نے دوسرے کو کتاب ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آج کی میری ریسیپی جو ہم نے بریک فاسٹ کی ہے وہ فائنل ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ اس کا لک آ گیا تو اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کھول کے دیکھیں آپ گرما گرم ماشاء اللہ یہ رہی کتنا پیارا ہے اس کا لک آ رہا ہے اور بہت ہی مزیدار سردیوں کے دنوں میں مطلب دل کٹتا کہ ایسے پراٹھے کھائے جائیں ایسی چیزیں کھائی جائیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو سی آج کی ہماری ریسپی ہے پسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیونکہ اتنا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت تو لیتے ہیں سے اجازت ان شاء ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ